Kako bi stvorili novo pitanje vrste točno-netočno, kliknite na Stvori novo pitanje. Potom u izborniku odeberite vrstu pitanja za dodavanje, kliknite na točno-netočno, s lijeve strane izbornika i na dnu kliknite Dodajte. U naziv pitanja možete opisati što god želite, budući da studenti taj dio ne vide, tako da tu može staviti i odgovor. Naziv pitanja služe tome da vi kao nastavnik Uspijete pronaći to pitanje između stotina ili više stotina pitanja koja ćete zadati. Tekst pitanja za ovu vrstu pitanja treba biti izjavna rečenica. Zadani bodovi, postavit ćemo ih ovdje kao jedan, možete ih mijenjati, nećemo ih dirati. Nikakve povratne informacije sada nećemo zadavati, samo ćemo pod ispravan odgovor staviti da je ovo točno. Jer ova izjavna rečenica da Catherine Johnson je bila ključna za američki sveminjski program i je točna. Klik na pohrani promjene. Ovim ste stvorili pitanje. Kao i za sva druga pitanja, sustav prikazuje tko je stvorio pitanje i tko je radio zadnju izminu. Ako želim provjeriti kako sam napravio to pitanje, kliknem na ikonu pregled koja izgleda kao malo povećalo. Sustav mi nudi pregled. Tog pitanja, dat ću odgovor, sustav će mi dati povratnu informaciju da moj odgovor nije točan. Kliknut ću na ponovo započni. Mogu reći sustavu i da unese sam točne odgove kako bih vidio i provjerio je li pitanje u redu. I to je to.